הגרסה הראשונה של הסרטון על ההוכחה של נגזרת של לוג טבעי של X הייתה לפני כמה שנים בסרטון אחרי זה הוכחנו שהנגזרת של E בחזקת X שווה ל-E בחזקת X קיבלנו מספר הערות כי ההוכחה היא מעגלית לדעתנו היא לא הייתה מעגלית כלל לכן בסרטון הזה כאשר יש קצת יותר מקום לעבוד איתו וכמה כלים מתוחכמים יותר נעשה שוב את ההוכחה. ונעשה הכל באותו סרטון, כדי שתאמינו ותראו הכל בבת אחת. נתחיל עם ההוכחה. ראשית כל, עלינו להוכיח את מה שלמעלה. אני רוצה שנתעד את זה, אני לא נניח דבר בלי להוכיח קודם. נתחיל עם של הנגזרת של הלוג של X. הנגזרת של הלוג של X... נוכל לחזור להגדרה הבסיסית של נגזרת, זה שווה לגבול כאשר דלתה X שואף ל-0, של הלוג של X ועוד דלתה X פחות הלוג של X. כל זה חלקי דלתא X. כעת אפשר להשתמש בתכונות של הלוגריתמים. אם יש לנו את הלוג של A פחות הלוג של B, זה אותו דבר כמו לוג של A חלקי B, נשכתב את זה כך. זה שווה לגבול של דלתה X, השואף ל-0. נוכל לקחת את 1 חלקי דלתה X כאן, 1 חלקי דלתה X כפול של X, ועוד דלתה X חלקי ה-X הזה. אנחנו מתעסקים בתכונות של הלוגריתמים. אפשר לשכתב זה קודם כל, יש לנו את המקדמים שלפני אלוגריתמים, אז אנחנו יכולים לעשות את זה כחזקה. נוכל לפשט את זה כאן. זה יהיה שווה של דלתה X שואף ל-0, של הלוג הטבעי. נעשה את זה בצבע חדש. נעשה את זה בצבע חדש לגמרי. הלוג הטבעי. את החלק הפנימי נחלק את הכל ב-X. אז X חלקי X זה 1, ועוד דלתה X חלקי X, אז יש לנו 1 חלקי דלתה X, מחכה לנו. ש... ונוכל לבצע את החזקה, זה חוק של חזקות. או תכונה של אוגריתמי, מה שתרצו. זה 1 חלקי דלתה X. כה התנשא החלפה. זכרו, כל זה מתוך ההגדרה שלנו של נגזרת. כל זה שווה לנגזרת של הלוג הטבעי של X. עדיין לא השתמשנו בזה כלל. ולא נשתמש בזה עד שערה לכם. אני במנגלון הגנה עכשיו, אה? אתם מבינים? הוכחה מעגלית. <laughs> זה השמה שלי, משום שזה מוכריח שלא היינו ברורים מספיק בגרסאות הקודמות של ההוכחות. לכן ננסה שהכל יהיה ברור הפעם. נראה אם נוכל לפשט את זה לאיברים שאנחנו מזהים. נעשה את כדי שנוכל לקבל E באיברים שנכיר. הלוואי. נציב את X, X שווה ל-1 חלקי ה אם נחפיל, זה אותו דבר, זה זהה להחלפה. אם נחפיל את שני ב-x, כאשר, נגיד ש-delta x שווה ל-x חלקי n. אלו משפטים זהים. פשוט הכפלתי את שני אגפים ב-x כאן. כעת, אם ניקח את הגבול כאשר n שואף לאינסוף, של הזה כאן, זה זהה, זה לגמרי, זהה x שואף אם נגדיר דלת אקס ליהז זה, וניקח את הקבול של המחנה שيشווע ל נגרום לדלת אקס לשוע ל אז יאללה, נאסז את כל זה יישארו לקבול כשר. כעת נפתחנו מדלת אקס שלנו, נגיד שקבול שכאשר אי שושוע ל של של הלוגריתמי, נחזור לתצוגה קודם. הלוג הטבעי של 1 ועוד. כעת אמרנו שממקום דלתה x חלקי x, נעשה את שזה שווה ל-1 n. זה 1 ועוד 1 חלקי n. וכמה זה 1 חלקי דלתה x? ובכן רבותיי, דלתה x שווה ל-x חלקי n, לכן 1 חלקי דלתה x יהיה, המספר לזה, יהיה n חלקי x. ואז נוכל לשכתב את הביטוי הזה. לשכתב אותו. זה שווה לגבול כאשר n שואף לאינסוף. של הלוג הטבעי של 1 ועוד 1 חלקי n. מה שנוכל לעשות זה להפריד את ה-n מה-1 חלקי x. נוכל להגיד שזה AI בחזקת n ואז כל זה בחזקת 1 חלקי x. שוב, זה רק תכונה של חזקות. אם נעלה משהו בחזקת n ואז ב-1 חלקי x, נוכל פשוט להכפיל את החזקות כדי לקבל n חלקי x. לכן שני משפטים האלה זהים. אך כעת נוכל להשתמש בתכונות אלגוריתמים להגיד, היי, hey, אם זאת החזקה, נוכל פשוט להדביק את זה לפני המקדם הזה. נוכל לשים זה פה. וזכרו, זו הייתה כל הנגזרת ביחס ל-x של הלוג הטבעי של x, לכמה זה שווה, נוכל לחלץ את ה הזה מה-x מקדימה, למעשה ל מחוץ לעבר x אין שום זה מעין עבר קבוע כאשר זה במונחים של לאן. לכן נוכל לשים זה נוכל לשים את זה בכל אחת מהמקומות, נוכל להגיד שאחד חלקי x כפול כל מה שבצבע הרגמן, הגבול, כאשר n שואף לאינסוף, של הלוג של 1. ועוד, אחד חלקי n, בחזקת n. הלוג של כל זה. או, רק שיהיה ברור, נוכל לשכתב את החלק הזה, נעשה את זה בצבע ורד רד, שווה ל חלקי x, תפעו ללוג הטבעי של הגבול כאשר אין שואף לאין סוף. אנחנו מחליפים מקומות כאן, כי אם אין לנו ממה שקורה לעיוור הזה כאשר הוא שואף לאין סוף. של 1 ועוד 1 חלקי אין בחזקת אין. זה, זה אמור לראות לכם מוכר. זוכרים? בסרטונים קודמים כאשר דיברנו על אי, זאת אחת מהגדרות של אי. האי מוגדר, ברצוני שזה יהיה ברור, משתמשים בזה עוד. ככה אמרתי שההגדרה של e, e שווה לגבול כאשר n שואף לאינסוף של 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת n. זו רק הגדרה של e. הלוגו טבעי מוגדר להיות הלוגריתם של הבסיס. זה פה. הדבר הזה זה e. אנחנו אומרים שהנגזרת של הלוגו טבעי של x שווה ל-1 חלקי x כפול הלוגו טבעי. -E. הדבר הזה הינו e. זו למעשה ההגדרה של e. איננו משתמשים בהגדרה של נגזרת של e, או הגדרה של נגזרת של e בחזקת x. אנחנו פשוט משתמשים בהגדרה של e, והגדרה של לוג טבעי זה לוג על בסיס e. זאת החזקה שצריך להעלות בה e כדי לקבל את e. זה פשוט שווה ל נקבל את הנגזרת של לוג טבעי של x שווה ל-1 חלקי x. עד עכשיו אתם בטח מבסוטים שהוכחנו... את המשפט הראשון כאן למלה, ובשום דרך לא השתמשנו במשפט הזה רק השתמשנו בהגדרה של e אבל זה בסדר כלומר, אנחנו שאנחנו יודעים את ההגדרה של e אפילו כאשר דיברנו על לוגטיב e אנחנו שזה על בסיס e בכל מקרה לא הנחנו את זה מלכתחילה טוב, אז כעת שהראינו את זה ולא אנחנו את זה כלל, נראה אם להראות את זה לכן הנגזרת, נעשה את קטן פה למעשה נוכל לעשות את זה בשוליים. נגזור הנגזרת של הפונקציה הזו. הלוג הטבעי של E בחזקת X. יש שתי דרכים לעשות את זה. הדרך הראשונה היא פשוט לפשט את זה. ונוכל להגיד שזה אותו דבר כמו הנגזרת. נוכל לשים את ה-X לפני ה-X כפול הלוג של E. ומהו הלוג של E? לוגה טבעי של e, אנחנו יודעים שזה שווה ל זה פשוט הנגזרת של x. והנגזרת של x שווה ל זה די ברור. לא אנחנו בשום אופן את הנגזרת מחתחילה. פשוט פישטנו את הביטוי הזה, כל שהיה כמו הנגזרת של x, כי העיוון הזה מתבטל. הנגזרת של x זה פשוט 1. נוכל לעשות את זה בדרך אחרת, נוכל לעשות את חוק השרשרת. אפשר להגיד שאפשר לראות את זה כנגזרת של הפונקציה הפנימית של הביטוי הפנימי הזה. לכן הנגזרת של הביטוי הפנימי הזה, מה זה? איננו מניחים שום דבר לגבי זה. פשוט איננו יודעים מה זה. נרשום זה בצהוב כאן. זה שווה לנגזרת ביחס ל-x של e בחזקת x. איננו יודעים כמה זה. אינ לנו מושג גם לזה ולא נחנו שום דבר לגבי זה. אנחנו פשוט משתמשים בחוק השרשרת. אם הנגזרת של הפונקציה הפנימית ביחס ל-x שזה זה, כפול הנגזרת של הפונקציה החיצונית ביחס לפונקציה הפנימית, לכן הנגזרת של הלוג של x ביחס ל-x זה 1 חלקי x, לכן נגזרת של הלוג של כל דבר ביחס لكل דבר זה 1 חלקי כל דבר, לכן זה יהיה שווה ל של הלוג של x ביחס ל-e בחזקת x ל-1 חלקי e בחזקת x, ושוב, לא ננחנו שום דבר מראש, בכל מה שעשינו בווידאו לא הנחנו את זה. אך זה די ברור, הנגזרת שלנו, בכל דרך שנפתור זה, בדרך אחת שנפתור את זה, נקבל אחד. הדרך האחרת לא ממש פתרנו את זה, קיבלנו את הביטוי הזה. הם צריכים שווים זה לזה. נרשון זה. זה צריך להיות שווה לזה. פשוט הסתכלנו על זה בשתי דרכים שונות וקיבלנו שתי תוצאות שונות. איננו יודעים מה זה, שערנו זה פתוח. פשוט אמרנו שיהיה מה שהנגזרת של e בחזקת x תהיה לא משנה מה. אך אנחנו יודעים משום ששני הביטויים האלה שווים, אנחנו יודעים שהנגזרת של זה ביחס ל-x של מה ש-e בחזקת x. אז מה שהנגזרת ביחס ל-x של e בחזקת x תהיה, אנחנו יודעים שכאשר נכפיל זה, כפול 1 חלקי e בחזקת x, זה כאשר השתמשנו בחוק השרשרת, נקבל את אותה תשובה כמו בדרך שהתחלנו לפתור את הבעיה. זה צריך להיות שווה לדרך הזו, משום ששתיהן דרכים שונות להסתכל על הנגזרת של לוג טי של e בחזקת x, זה צריך להיות שווה ל-1, אנחנו כמעט שם. נוכל לפשט את זה ולפתור עבור הנגזרת המסתורית שלנו של e בחזקת x. נחפיל את אגפים של המשוואה ב-e בחזקת x, ונקבל את הנגזרת ביחס ל-x של e בחזקת x. זה שווה ל -E בחזקת x. אני רוצה שיהיה ברור, בשום נקודה בפתרון הארוך הזה, שום נקודה לא הנחנו את זה. למעשה זה אפילו פעם ראשונה שאנחנו מעלים את המשפט הזה. לא היינו צריכים להניח את זה כאשר הראתי לכם שהנגזרת של לוקטיבי של x זה 1 חלקי x, ולא היינו צריכים להניח את זה כדי להבין את זה. אז בשום מקרה ההוכחה אינה מעגלית. בכל מקרה שחושבים שההוכחה שלי מאגלית. מעגלית. זו שלי, כי לא הסברתי כפי שצריך. אז אני מקווה שזה יעביר מעט את העניין. רק טוב.